Pues en el blog de la competència, que és un, un senyor de Madrid que té un blog que està molt i molt bé que es diu elartedepresentart.com D'acord? Llavors allà podeu anar, podeu veure coses, us podeu espinar, podeu presentacions d'exemple. Si no en tenim prou, podeu descarregar-vos aquesta presentació, aquest PowerPoint, aquesta adreça bit.ly barra pobrepots guió nom. És per si no us ha la idea clara. Val? Link, barra, pobre, doncs, i el punt I o no. Aquesta presentació ocupa 24 meves i podeu, si no sabeu com es fa alguna cosa amb l'animació podríeu mirar i investigar. Per tant, podeu llegir llibres, podeu llegir blogs, podeu mirar aquesta presentació. Si així i tot teniu dubtes, doncs podeu anar al model de l'Institut on jo vaig exposar una sèrie de recursos, on hi haurà un fòrum on podreu comentar dubtes, on podreu presentar les coses que aneu fent, com puc fer aquesta animació que va fer el Carles aquell dia, i aleshores respon un que sap fer-ho o respon un professor, d'acord? Eh? La gràcia dels fòrums és que et donen molta més força eh? perquè si jo pregunto me'n responen dos llavors, missatge del dia la presentació sou vosaltres eh? el Powerpoint simplement és un...